Město Hradec Králové obnovilo oblíbené akce, které zastavila pandemie koronaviru. Jedná se o tradiční setkání jubilantů, tedy občanů, kteří oslavili 80. narozeniny, a vítání občánků v divadle Drak. Jsem velmi rád, že dochází k tomu, že se opět můžu setkávat s jubilanty našeho města. Určitě si to zaslouží a pokud vím, tak jsou tomu velmi rádi, že magistrát si jejich výročí všímá. Setkání jubilantů se uskutečnilo v pondělí 23. srpna v knihovně města Hradce Králové. Občané od města obdrželi pamětní list, drobné dárky a připraven byl i krátký kulturní program. Nové občánky město přivítalo v divadle Drak. Jsem velmi rád, že se obnovuje nejenom setkání zubilanty s lidmi, kteří se dožívají 80 let, ale také s těmi nejmenšími. Mám na mysli vítání občánků v divadle Drak, což je Nádherný ceremoniál, řekl bych až dojemný. A opět po více než roce jsme si mohli dovolit ho obnovit. Jsem tomu velmi rád. Vítání probíhá formou divadelního mini představení. U Boha, maminko, těšno. Noví občánci dostávají od města stříbrnou pamětní medaily, originální domovský list a volnou vstupenku do divadla Drak. Akce je určena všem novorozenatům s trvalým bydlištěm v Hradci Králové.